Des de sempre que he viscut al camp, eh, vivíem en una casa de camp cap a Rupit, i a mi m'encantava estar a fora, eh, treballant, bé, bueno, treballant no, però jugant amb, amb, amb materials naturals de la fusta, la fusta, pedres, eh, tot el que trobava pel bosc. Jo sempre havia tingut la, les ganes de, de fer-me una, una caseta de fusta, dalt dels arbres. I finalment el meu pare em va, em va ajudar a construir-ho, no va ser dalt de l'arbre, però sí que va ser als peus d'uns roures. Vaig acabar el batxillerat i estava com molt perduda, com, com molts d'altres. Me'n vaig anar a Escòcia. Era una escola que va trobar la meva mare i va ser com, com estar treballant al costat de, de professionals i aprenent des de bueno, totes les eines, la maquinària, tots els tipus de fusta, restauració, tècniques vàries, encaixos... Tot molt, molt pràctic. El material que utilizo bàsicament és la, la fusta massissa i és, és, és directament de l'arbre, o sigui, és, és l'arbre que el, el, el tallen, són plantacions, i es deixa secar entre sis mesos, un any i mig, i després és quan jo compro aquests taulons ja secs, i a partir d'aquí és on, on, on tallo totes les peces, i bueno, depèn del projecte, utilitzo una part o una altra. També trobo que té molt valor la fusta, perquè, volgués o no, és, és com una part de la natura que, que et portes a dins de casa. I estem molts de... Bé, bueno, jo concretament potser no, però hi ha molta gent que està molt, molt desconnectada de, de la natura. Tenir aquesta part de, de natura dins de casa i que et dona aquesta calidesa i això que deia que era que és un material viu és molt valuós. Cada fusta és com, és com una mica com si fos l'empremta de, de, de les persones. Uh, que és, és totalment diferent, no trobaràs mai dues peces iguals. A banda del Roure també he treballat amb, amb Noguera, amb Faig, amb Sireré... Sempre intento treballar amb, amb fustes autòctones autòctones i, i, i sostenibles. De fet, des de que vaig començar, que vaig dir que no compraria mai fusta tropical, poder si estigués allà, segurament seria la fusta que, amb la qual treballaria, però el fet d'estar aquí m'agrada treballar d'una manera sostenible. Un cop ja tenim el, el que és el, el, la peça definida, després ve la meva part de saber com construir aquesta peça, perquè una cosa és tenir el, el disseny així molt maco, amb línia, amb dibuix, i l'altra és com faràs encaixar que una cosa s'aguanti amb l'altra, que, que, que, que tot funcioni. Perquè bàsicament jo treballo amb encaixos, encaixos tradicionals, per tant eh, intento no utilitzar quasi mai amb pues, ferros, eh, cargols, claus, totes les peces metàl·liques que amb el, amb el temps també es van, es van desgastant. Ara poder farà tres anys que vaig decidir que volia utilitzar el meu propi nom, Cristina Bay per donar poder una mica més de valor en el fet de ser dona i en el fet de ser mobles fets per una sola persona, no una cadena, ni una fàbrica, ni... Ni, ni un taller ni enorme i per tant vaig canviar el, la marca i després hi vaig donar aquest concepte de de Wood Woman Made que és una mica agafar la, la paraula el concepte de Man Made que és fet per l'home doncs treure l'home i posar-hi la dona que també estem aquí a vegades me n'anava a comprar en una, una ferreteria i jo ja sabia que què estava buscant simplement no ho trobava i m'havia trobat uh, uh, algun home que venia allà i em deia «Ja saps a què busques, nena?». Saps? I són aquestes situacions així que, que, que et, fan, et fan una mica et fan petit. Sí que quan vaig començar de, de dones quasi bé no, no em coneixia I, i la sort és que ara, deu anys després, pues estan sortint moltes noies que, que els agrada el tema i hi ha molts més llocs on, on ensenyen a, a treballar la fusta. El sector de la fusta actual eh, i dels, dels últims anys eh, a mi personalment m'entristeix <ríe> perquè és un sector que ni diuen molts cops ni diuen fusta i el, el material que estan utilitzant no és ni fusta, són serradures premsades amb, amb coles que a més a més quan t'emportes aquest moble a casa desprèn uns gasos que són a més a més dolents per la salut. I el que ha fet la indústria també és, és una mica com el, el menjar, intentar fer amb el mínim de preu, la, la màxima quantitat, de mobles que jo considero basura, no perquè el moble sigui basura, però perquè acabaran a la deixalleria en, en, en pocs anys. Des que vaig començar, intento traslladar a, a els meus clients el fet de fabricar peces de qualitat, peces que un cop fetes saps que duraran anys i anys, i inclús potser generacions, i això espero, perquè realment estan pensades per durar i fetes amb, amb el cap i amb el cor.